151 ja Kimi Can Moto Vlog danas u mogu se ja i Šone malo vozamo odražimo ovoj pumpu da naduvamo njegove gume dakle ovo je proba ovog mikrofona koji sam stavio u kacinu da vidimo kako će da ispadne sa so, tim ne znam da se čuje vetar, da li se vetuje vidit ćemo to te kad budemo radili video evo ga ne San! ja bih za video. neće, nije nešto komunikativan, danas iznervirao se što je ogrebao, okrapa. krapa nećeš da pričaš sa bratom, a? nećeš da pričaš sa bratom ja bih se video.. morabica je malo smoren danas malo je ogrebao, a krapa, familijo i tako Yep. a ima ovu budu, brate, na onak ja ti giv kameru da nosi, onu, red, da vao kamer, ajde znaš ja kako se iz je propršino, ali za srivanju za srivanju silbova stavio kameru koda ide da roni brato moj i evo šo ne tu duvamo gume duvamo gume još još još još još još još dobro je savršeno brabo e. a da ti s ove strane ti lakše nije lakše mi s strane a na vano zašto lakše kad može teži. Mogu bi ja i svoj da doduvam, a? Da Ču da doduvam i moj Hoću Stavi ti tvoj pozadi, ja ću da uzmem taj Ili napred ga stavi Juž je ovo jedan 4, ti bila guma, brate, da. Konku. Evo jedan 4. Saša si ispreda, znači. Ho. Ko menater do duvom ove gume? Ja. Evo 5 29 učinje sad sam se znači spredeo ali ne dovolili smo gume iskuvao sam se времена vremena si super poslužilo baš super krenulo je kisla do da pazar od naše vožnje danas eto, barem će da probavamo ovaj mikrofon i tako idemo dalje <laughs> no, no, no, no. It looks like it's Oh <laughs> <laughs> no no no no <laughs> Likujte, shareujte, subscribe Pa da se gledamo u slediće videu